نكتم حبا قد برى جسدي وتدعي حب سيف الدولة الأمم إن كان يجمعنا حب لغرته فليت أن بقدر الحب نقتسم قد زرته وسيوف الهند مغمدة وقد نظرت إليه والسيوف دم فكان أحسن خلق الله كلهم وكان أحسن ما في الأحسن الشيم اعيذها نظرات منك صادقه ان تحسب الشحم من شحمه ورم وجاهل مده في جهله ضحكي حتى اتته يد فراسه وفم اذا رايت نيوب الليث بارزه فلا تظنن ان الليث يبتسم ومرهف سرت بين الجحفلين به حتى ضربت وموج الموت يلتطم